السلام عليكم كيفكن يا جماعة كيف أخباركم اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما قلت لكم بالمقطع الأبل هيدا إنه رح معنوا نوهت للمقطع الأبل هيدا تبع اليورو سي إتش إف نوهد إنه شوي على الجي بي بي كا طيب يا جماعة كمان الحمد لله يعني مثل العادة باختصار وبشكل سريع اه خلينا نبدأ نحللو مثل ما بتعرفو طبعا هلا أنا عم أحكي بس ايديت ماشي، عندك هذه الواحد الأم، وعندك هاي الاثنين، الاثنين مركب ها؟ الاثنين مركب، هلأ بدكم إحنا أخدنا المركب بالمقطع الأبل الأخير. الاثنين مركب ليش؟ قاع، قمة إلى آخره، بعدين قاع وقفل فوق القمة الأخيرة فبده يكمل، فضلع اتنين ثلاثة أربعة خمسة مثل ما بتعرفوا. ماشي؟ فمركب، وطبعاً بتعرفوا مثل ما حكينا نحن مثل بالموضوع النماذج المركبة إنه خمسة لازم تكون بعد ثلاثة. واحد او يعني 90% بقد ثلاثه و88% بقد ثلاثه و10% 61% بدت ثلاثه، شوفوا للمقطع تبع النماذج المركبه. واحد اثنين <تصفيق> ثلاثه اربعه خمسه. ماشي؟ تعالوا نشوف خمسه بدت ثلاثه يا ترى. ما شاء الله تبارك الله لا قوه بالضبط. شايفين يا جماعه؟ فواحد اثنين طيب هلا هادي الحقيقة اللي هي الوحيدة اللي انا شفتها قبل بوقت يعني يعني بالعادة برجع لكم انه لا بحلل معكم هلا لهون ثلاثة الحقيقة لهون ثلاثة وحتى لو ثلاثة ما افل تحت الواحد فلهون ثلاثة معليش لانه نحن منص واذا هو بدي افل تحت الواحد ممكن نحن نوصل لمستويات صفرية فانت كل مرة بنقول انه هو فن اكثر منه علم ماشي وحكينا بالمقطع اليورو سيتش شفنا واحد باخرته عن الجي بي بي كاد انه هون عامل حالة نادر كتير هي ما يعملها اما الحالة يلي نحن هون فيها انه ثلاثة بالزات بالمنص ما يوصل لنهاية واحد او يقفل تحته يعمل ثلاثة اربعة بعدين خمسة بالزات اذا مش بالزات بشرط إنه الواحد ممتد ما وصل التلاتة لني... لا, لا, لا يقفل تحت الواحد هي عادي هي بتصير. طيب فالحالة اللي هلا نحن يا جماعة هون اللي صار هي حالة كتير نادر تصير. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما وصل لنهاية 3 ما وصل لنهاية التلاتة. واحد ثلاثة أربعة، خمسة ما وصل لنهاية... يعني ما قفل فوق التلاتة. ABC سي بعدين بيكمل 1 2 إلى آخره فهذه بتصير بس هي كتير نادرة شفتوا يا جماعة كيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة هيحكيناها كمان باليو إس دي كاد. بتحليل اليو إس دي كاد. ما أفل أكتر من ثلاثة ABC سي بنسير بيعمل كمان خمسة جديدة وهكذا. هون هي صغيرة حقيقة ماشي هو هذه الموجة الخامسة هذه الموجة الخامسة ترى ما افلت تحت ثلاثة ما افلت تحت ثلاثة هي الموجة الخامسة ما افلت تحت ثلاثة طيب الى هون اربعة الى هون اربعة ونحن الحقيقة نحن بخمسة، على فكرة يا جماعة بالمناسبة هذا الزوج هلا له سينا إلو... ، له أكثر من سيناريو بس له سيناريوهات هبوطية وله سيناريوهات صعودية ماشي؟ فهلا نحن عم نحدد واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة لتحت في حال المؤشر قفل تحت هونها يعني هذا الخط هو مربط الفرس كل شيء عم نحكي بهالمقطع هو يعنى بهذا الخط يعني افل المؤشر تحت هذا الخط فكل شيء عم نحكي صحيح اما <تصفيق> اذا ما افل تحت هذا الخط فاللي عم نحن هذا السيناريو غير صالح غير صالح طيب فعنا. بدنا نحسب بقى طول خمسه اللي هي لازم تكون الطول ثلاثه او 88% من ثلاثه ماشي ماشي بدي اوصل هو هون بخمسة يعني يا هالخط الفوقاني يا الخط التحتاني ماشي بس برجعوا بالكم المره الثانيه اذا هو ما قفل تحت هون بهالحاله اللي نحن فيها هذا الكلام كلياته غير صالح ماشي طيب آه، طبعا اكيد ما تنسى خطوط الاتجاه القنوات السعرية طبعا هون افل فوق الخط فصار دعم هون في عندنا زيل هربان فنحن اخدين انه من من اصل خط الاتجاه بنرسم خط اضافي ليغطي الزيل حكينا يعني حاكينا بالسلسله ببداياته ماشي طيب هلا نحن يعني في يعني هلا نحن بقى بشو نحن بخمسه ان قفل تحت هذا الخط ان قفل تحت هذا الخط نحن بخمسه ماشي يا جماعه طيب هلا هو الحقيقه هذا الزوج شوي صغيره هو بمربط يعني بصراحه اذا هو قفل فوق هالقمه فممكن يعمل نموذج مركب جديد ماشي لذلك هو الحقيقه مش كثير بنصحكم حاليا بالتداول. انا على فكره عمدت يعني واتشفت هالحاله من يومين هون انه الخمسه ما وصل لتلاته فتعمدت الحقيقه انه شوي احكي بهذا الزوج لانه آه يعني استاذ انت في عندك 50 زوج يعني انا ليش لحتى اروح على فكره هون لو اتداولت ما مشكله ما مشكله مش غلط بس آه شوي صغيره رزكي اعلى في مخاطره اعلى من باقي الازواج يعني نحن محللين عشرات الازواج من قبل روح لعنده يعني روح شوف الازواج القديمه اللي محلله او انت حلل الازواج يلي في عندها رؤى وفي عندها شيء وضوح ف, ف... آه... يعني برايي ما كتير آه... تخاطر انك تتداول هون بيع الا اذا قفل يعني تحت هذا القاع او تحت هذا القاع هلا هون تحت هذا الخط فيك انت تتداول بيع واذا افل المؤشر فوق هاي القمة يعني حتى فوق هاي القمة شوي صغيرة بتصيب بتكون القصة شوي صغيرة بتخوف لأنه اذا افل هو فوق هاي القمة ممكن تقلب القصة للسيناريو المعاكس بقى عرفتوا علي ممكن تقلب القصة انه خلص انه بقى بده يصير يقلب لفوق و... و... ف... فانا الحقيقة انا طيب ليش لحتى أحط حالي بهذا الموقف وليش لحتى اوتر حالي خلص انا في عندي ازواج كثير يعني يعني معني شيء عندك يورو يو اس دي جي بي بي اس دي يو اس دي كذا كلهم حلال يو اس دي اه اه سي اتش اف يو اس دي جي بواي يعني شايفين جي بي بي جي كله كله كلهم حلال يعني كلهم حلال يا جماعه حتى الذهب يعني كله حلال فلذلك ما اه انا برايي ما تخاطر أه يعني أه بالذات إذا أنت مش كثير كنت متمرس بالتحليل ما تخاطر، يا جماعة الحقيقة أنا عم عم يمرق علي أه يعني حالات في ناس عم تستهون وتستسهل دخول الصفقة يعني يعني في ناس مثلا خلص بمجرد ما طبعا ما بتطلع مثلا فوق الاتش1 خلينا نقول ماشي؟ هلا مثلا مثل هون مثل هون هلا هيك شفتها هي أول مرة بشوفها والله، اتخذت عليه شوي ها هون عامل رأس وكتفين ماشي شايفين عامل رأس وكتفين على راسي ممكن إذا قفل هون ماشي ماشي ممكن هو ينزل ماشي بس ما صح إنك أنت تتداول بلا ما تحلل من المنص نزولاً يعني خود مانس ويك داي اتجاه وحل و... واتداول أو بناء على الاستراتيجيات اللي حكيناها والتبريدات اللي حكيناها وإذا اضطر الأمر إنكم تستخدموا سيناريو الطوارئ إلى أن يظهر إن شاء الله تعالى أو أقدم لكم روبوت سيناريو الطوارئ، على كل الأحوال هلا هيك باختصار وعلى السريع كتير كتير، أنا للأمانة والله ما كنت بدي أدخل على هذا الزوج، بس يلا قلت إنه إنه إنه بس بشان يعني نوه على هالملاحظة هيدي إنه خمسة أحيانا ما بتصل لثلاثة أو أو ما بتقفل بعدها، والأمر الثاني إنه نحن في مفترق طرق يا نزلة يا طلعة، ماشي؟ على كل الاحوال ما بدي غمق اكثر بهالكلام مشان ما يصير شتات هو الحقيقه لانه في كلام كتير كتير غمي اسا وفي كتير يعني حكي احكي واضافات نحكيها بس هلا ما بدي غمق مشان بس ما يصير شتات خلاص باختصار هلا على الاقل هلا بعد عن هذا الزوج ولقدام اذا بتحبوا بنرجع نحلل الجي بي بي كاد مره ثانيه هذا الزوج بس لحتى يعطي حركه نوعا ما تكون مريحه للعين بشكل اكبر. على كل الأحوال هذا الزوج يجب على عجالة كثير تفضلوا هذا الجي بي بي كات الله يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله تعالى بمقطع جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته